يزميلي زميلي يمكن بالسلامة بس احب عادي ان انا اعيش روكي انا سيبها على الله وعادي لو مسكتها ولعبت بينه حبيبي لسه ثابت زي ما انا زي الهرم لما اتبنى زي كله بألف لو تفكر تعمل لالا اجريكو برجلك انا بجريكو اكنه سبعة كيميكي كيميكا مش حاجة انا سايبها على الله بحس بانبساط شخط في العيال مبطلوش عياط